Кореневище не витримало великої кількості вологи, говорить госпрацівник міського палацу творчості учнів Анатолій Шмарьов. Дерево мало нахил, сім років тому сильний вітер також нашкодив дереву. Тоді стропами його вирівняли і рослина вижила. «Ну, якщо установу будували у 1973 році і її посадили тоді ж, от і рахуйте. «Дерево старе, але ж не хочеться, щоб загинуло. Воно б могло ще стільки ж прожити». Розпилити на частини та ліквідувати дерево. Спочатку так запропонували зробити рятувальники, говорить директорка міського палацу творчості учнів Світлана Саранчина. «Я подзвонила в кол-центр Морис-Колкова на Барячу Лінку. Мені запропонували, що ж, да, її прийти і розпилюють. Я сказала, що ні, не в коїму разі. І почала Аварійна рятувальна бригада 10-го взводу Державно-воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України приїхала, аби підняти дерево та встановити його на місце. На вже існуючі опори з чотирьох сторін встановили нові стропи, які підтримуватимуть Ялину. Кран почав її підйом. Старі стропи вже не витримали напруги, Від того дерево й впало. Ми їх замінили та зафіксували по-новому, може виживе дерево. Шанси на те, що дерево приживеться знову є, говорить телефоном дендрологиня Анастасія Чернова. «Великорозмірні дерева можуть приживатися, в тому випадку, якщо у них буде великий ком, ...з кореневою системою цілою. Вона може відновити втрачене коріння, яке пошкоджилося при падінні. Тільки треба, щоб пройшов час. Це потрібен догляд, фіксація рослини. Після цього можна також стимулювати ріст коріння». Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.